पेश मस्त चक्का जीव बहु मस्त गीत आवा वगड़ा મુસરદાર મુસરદાર વરસે છેલ બલ છલ બલ છલ બલ છલ બલ છલ બલ છલ બલ છ રાજા વ સરર સર સોમ સોમ સરરર સર સોમ આવો મેળા વજા git